millo <laughs> tu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 kama to se gaare diye se na de haar diye dil mein hai paas se gaare diye se na de haar diye tera naam le haarega tera marsha tu ve tere dil mein us tera se haar diye dil mein